Cristian Bumureanu, audiat la DNA, este acuzat și a primit omituria. Fostul deputat Cristian Bumureanu este audiat, la ora transmiterii acestei tiri, la DNA. Cel mai probabil, acesta este audiat în dosarul fostului ministru al Finanelor, Sebastian Veledescu. În acest dosar, Boreanu este acuzat de trafic de influență. În cazul său, procurorii n-au impus o cauiune de 200.000 de euro. În cursul anului 2009, pe fondul schimbrilor politice ca urmare a alegerilor parlamentare din anul anterior al crizei economice care a dus la întârzierea pelei facturilor, reprezentanii acelei AI-societ au ajuns la o nouă nelegere privind plata unui comisiun de 10 din sumele încasate de la statul român în baza celor AI-contracte de reabilitare a cei ferate, ce trebuie Vele su Sebastian, C.3. Constantin Dasclu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor în perioada ianuarie 2009 octombrie 2010, ice trei Cristian Boureanu, deputat în Parlamentul României. Concret. În perioada 23 decembrie 2009 – 3 septembrie 2010, vele descu Sebastian Idascu Constantin, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, au acceptat promisiunea remiterii unor sume de câte 2 milioane de euro de la reprezentantul în România al companiei setereine pentru ca să îndeplinească atribuiile de serviciu într-un mod care să asigure, pe de o parte, finanarea al lucrurilor efectuate la tronsonul de cale ferat Bucuretic-Constana i, pe de alt parte, finanarea iplata a vea restant de la lucrurile efectuate la tronsonul Bucuretic-Câmpina. La rândul său, în anul 2009, Mureanu Cristian, deputat în Parlamentul României, a acceptat promisiunea de a primi alte 2 milioane de euro pentru ca, în schimbul acestei sume, să îi exercite influența asupra lui Vele Sebastian, precum și asupra conducerii Ministerului Transporturilor, în beneficiul companiei setereine, în sensul celor anterior menionate. Cu remiterea sumelor de bani a fost creat un nou circuit fictiv, conceput pe 5 nivele, în baza ceruia sumele de bani au plecat de la societatea și au ajuns la persoanele susmenionate. În circuitul fictiv au fost interpuse mai multe firme cu sedii sociale în paradisuri fiscale care aveau conturi deschise la Bench din Ciprii prin care au tranzitat banii. În final, banii au ajuns în societăți indicate de destinatarii sumelor, fie au fost retrai în numerar, fiind transportați predați în România persoanelor mai sus indicate, implicate în înlegerea imial. Din suma de 2 milioane de euro pretins, de spus, Sebastian a primit, în perioada noiembrie 2011-septembrie 2013, suma de 65.000 de euro sub forma finanțării activității unei companii offshore unde avea calitatea de asociat. La rândul său, Inculpatul Dascu Constantin, în decembrie 2010 și mai 2011, a primit suma totală de 1 114.000 de euro în conturile bancare ale unor firme situate într-un paradis fiscal controlate de persoane apropiate perioada 2010 la 2017, inculpatul Boreanu Cristian a primit aproximativ 2,2 milioane de euro, din care 1053. 500 euro în numerar, iar restul sub forma altor beneficii materiale, respectiv plata unor servicii turistice. Plata aportului la capitalul a două firme la care era asociat alte pele insolicitate de CTA- acesta, arată procurorii DNA.